цими вишитими писанками мали прикрасити до Великодня кафедральний собор Святої Трійці у Запоріжжі. Розповідає голова громадської організації Запорізькі берегині Олена Шевчук. Війна Росії проти України скоригувала плани. Домовились із адміністрацією Запорізького військового госпіталю та привезли привітати пацієнтів і персонал. Це наша Україна, це соняшник, бо він завжди асоціюється з Україною. це писанка Люсі Гармаш, вона її висивала. Всі писанки вони авторські, вони про те, що Проскрітала наша Україна, щоб наші хлопці скоріше одужували, щоб у них народжувалися е, діти. Ну і з такими символами ми прийшли, щоб прикрашити дерева, щоб в госпіталі була своя така, не дивлячись на війну, е, трошечки святкова атмосфера. Берегині жили два на початок роботи, і я ще сам не бачив те, що у них вийшла, тому. Можна на деякі мірі подивитися все-таки на ті витвори, які вони зробили, і так само їх благословити на подальше служіння. Бо ці жінки стоять теж на своєму фронті, і без якого я впевнений неможливо наша перемога. Берегиня – це мати, берегиня це дружина, сестра, дочка, яка своїми молитвами, своїми працями допомагає кожному, хто стоїть і обороняє нашу державу". Дерева, які прикрасили майстрині, були виготовлені у Запорізькому військовому госпіталі. Військовий Микита Шологаєв каже, готуються до святкування Великодня і вдячні за привітання запорозьким берегиням. «Тому що, по-перше, це якось відволікає від цього дня, від того, що відбувається в нас зараз в країні. І такі Такі моменти вони дуже цінні для нас. Песанки, вони залишаються до наступного року, і на майбутні роки вони будуть тут, і ми будемо приїжджати просто їх брати, прикрашати дерева і доповнювати їх новими роботами. Новини на Суспільному Запоріжжя.